سلام سبعة فوق سبعة واربعة فوق أربعة واثنين في تسعة وزايد فوق عشرين أربعين توصل مئة دفعه ومطبوعه بختم المطبعة فريد من نوعه يداوي كل من قلبه حزين يا من حسن طبعه ورأسي يرتفع حين أسمعه أقسمت ما خليك يا فاطمة وأنا لك الحصن الحصين اهداء من أم دارين إلى فاطمة يا سلام الله على بنت أبوها لها القاف وابيات الجزال فاطم اللي راسها جواز حدود الغمام بالفخر والعز ما في الهان الدوم